Ζεν μαν φου άνθρωποι. Το ζόρι που τραβάει ο καθένας είναι πάντα υποκειμενικό. Π.χ. γκρινιάζουν για τη ζέστη άνθρωποι που είναι σε ένα γραφείο και εγώ είμαι όλη μέρα στο χωράφι κάτω από τον ήλιο. Γκρινιάζω εγώ για τη ζέστη, ενώ υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν την ίδια και χειρότερη δουλειά στον κάμπο της Λάρισας. Γκρινιάζουν για τη ζέστη στον κάμπο της Λάρισας, ενώ στην Κύπρο τα σαραντάρια ξεκινάνε με υγρασία από το Μάιο γκρινιάζουν στην Κύπρο για τη ζέστη ενώ υπάρχουν άνθρωποι που ζουν στη φύβα άσχετα από τη ζέστη.